Lidl Slovenija predstavlja Če še nimate lastnega trbuha, ne se sekirati. Zgodil se vam bo sam poseb. Zakaj imaš pa industrijico na barki? Mislim, samo vprašam, nič ne psojam. Živio, jaz sem Vinko Moškec. Danes bomo delala brodeb iz kotlička. Žar legende se vračajo. Spremljaj nas na spletni strani Žar legend. Lidl, preprosto več za vas.